На жовтій стіні будинку по вулиці Івана Франка, 55, зображений воїн з крилами, який тримає снайперську гвинтівку, а у його ніг – символ спецпризначенців вовкулака. Такий мурал написав хмельницький художник Андрій Томчишин. Боєць зображений в такій чорно-білій кольоровій гамі. Боєць, він десь знаходиться на війні, в той же час такі Потужні срібні кольори, кольори, що такий, як срібний наш воїн, і зображений також символ спецпризначенців це Вовкулака. Крила символізують, що воїн не, уже не з нами, не в цьому світі, в нашому і досі продовжує оберігати на нас. Митець розповідає, саме нанесення ескізу на стіну зайняло близько трьох тижнів, але тому передавала робота з військовими. Велись постійно консультаціями з нашими хлопцями з 8-го полку. Головна увага все-таки була почути і Зрозуміти хлопців, як вони, як вони це бачать, тому що мурал присвячений їхнім побратимам, яких, на жаль, вже немає із нами. Вони віддали саме ціни, що в них є своє життя заради народу України. Офіцер групи зв'язків з громадськістю військової частини а 1788 Олег Фугело каже, зображеного на стіні бійця малювали з реальної особи. У нас кожен військовослужбовець знає про даний мурал, всі прекрасно знають, що він має рис лиця одного з наших побратимів. Це сталося якраз в той момент, коли працювали над муралом, наш боєць загинув і було прийнято колективним рішенням з природу того, щоб надати йому рис саме цього біця Голова ОСББ будинку, на якому з'явився мурал Сергій Горбань, каже, не усі мешканці сприйняли початок робіт зі створення позитивно. У зв'язку з тим, що ми зробили ремонт, дуже давно хотіли зробити в себе мурал. Ми зв'язали з автором мурал Тетяною Волошиною, вона нам запропонувала. І ми з великим задоволенням погодились зробити в себе цей мурал патріотичний, щоб хоча б якусь частину Данини віддати нашим загиблим воїнам, котрі загинули в російсько-українській війні. Спочатку були невдоволені, але коли вже мурал намалювали, то навіть тим, хто був проти, дуже сподобався цей мурал. Бачимо щодня цей мурал, він дивиться саме в сторону нашої військової частини, і разом з цим він не дає забути нікому ні з цивільних і про війну, яка і на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ще триває на сході нашої держави. За словами заступника Хмельницького міського голови директора департаменту інфраструктури міста Василя Новачка, на створення муралу з міського бюджету взяли 49,5 тисяч гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.